هذا الفيديو اهديه لأصدقائي من دولة المغرب والذي سأرى لكم به بعض المنتجات المغربية التي تباع على موقع ايبي ايضا هذا الفيديو اعلنته حسب طلب المستخدم او المستخدمة المبينة على الشاشة اذا هيا بنا ننتقل لموقع ايبي واريكم هذه المنتجات أنا الآن موجود في موقع إيبي وقد جهزت من قبل هذه صفحات المبيعات بعد أن عملت بحث أسواق للمنتجات المغربية التي تباع في موقع الإيبي هذا هو المنتج الأول كما نرى التربان باعه هذا التاجر باعه 185 مرة بهذا السعر 30 دولار ونرى الشحن مجاني المنتج التالي هذه عدة منتجات ايضا هذا التاجر هو مغربي كما نري From ماروكو ويمكن رؤيه انه يبيع منتجات اثريه وايضا باسعار باهظه الثمن ونري انه يوجد لديه عده منتجات كما نري هنا وايضا منتجات اثريه هنا السجاد وهذه منتجات تخص اما بالحضاره الافريقيه او حتى في المغربيه الصفحة التالية هذا أيضا تاجر باع 100 درهم للملك الحسين الثاني كما نرى هنا العملة ب 79 دولار أيضا رأيت الكثير من التجار المغربيين يبيعون عملة قديمة من بلادهم الصفحة التالية أيضا هذا التاجر رأيته يبيع الكثير من السجادة ويبيعه بأسعار باهضة جدا أنا شخصيا لا أعرف هذه السجادة كم سعرها في المغرب ولكن هنا اسعار باهظه الثمن هذه السجاده سجاده مغربيه يبيع الكثير منها ايضا يبيع هذا المنتج البوف من جلد ايضا يبيع منه الكثير يمكنكم تفحص ما هذا التاجر يبيع هنا ايضا نري مستلزمات للسرير الصفحه التاليه هذا ايضا رأيته يبيع الكثير من السجاده على ما اظن هذه المنتجات السجادة المغربية يباع منها الكثير في الايباي ورأيت الكثير من التجار يبيعونها ايضا باسعار باهضة جدا ايضا كما نرى هنا يمكنكم تمييز انها من المغرب تشحن من المغرب فروم Morocco الصفحة التالية ايضا هذا التاجر لاحظت انه يبيع الكثير من المنتجات الاثرية اما من الحضارة الافريقية او من الحضارة المغربية ورأيت يبيعها بأسعار باهظة جدا ويبيع الكثير منها يمكنكم معرفة إذا باع أو لم يبيع أي منتج من خلال الضغط على SOLD LISTING سأضغط عليه ونرى أنه يبيع عدة منتجات هذا ما باعه خلال الأسبوعين السابقين كما نرى عدة منتجات وأيضا بأسعار باهظة فهذا رأيت الكثير منه رأيت الكثير من المنتجات يبيعها الصفحة التالية أيضا هذا التاجر رأيت أنه يبيع الكثير RTM هذا الرقم ولديه 582 منتج يبيعه ونرى هنا المنتجات التي يبيعها يمكنكم لاحقا الدخول لهذا التاجر البحث عنه ومن ثم رؤية المنتجات التي يبيعها ورأيت الكثير من المنتجات من الحضارة المغربية أيضا من الحضارة الإفريقية يمكنكم تفحص هذه المنتجات الصفحه التاليه ايضا هذا الشخص هذا التاجر رايته يبيع عده منتجات مغربيه وايضا يشحنها من المغرب كما نرى هنا هذه المنتجات انتم يمكنكم تمييز هذه المنتجات انا لا يمكنني تمييزها انا شخصيا من فلسطين ولا اعرف هذه المنتجات ولكن اكيد اذا يشحنها من المغرب إذن هذه منتجات مغربية فيمكنكم هنا رؤية هذه المنتجات وكما ذكرت يمكنكم الدخول لاحقا ورؤية هذا التاجر وما يبيعه الصفحة التالية أيضا هذا التاجر رايت أنه يبيع الكثير من المنتجات ومنتجات أثرية أو منتجات من صنع خشب كما نرى هنا مطرزة وأيضا يبيع في موقع ايباي ويبيع بأسعار باهضة نسبيا ورأيت انه يبيع هذه المنتجات انه بائعها، فأيضا يمكنكم تفحص هذا الحساب الصفحة التالية هذه المسبحة رأيت أنه تباع الكثير في موقع ايباي وايضا سعرها باهظ جدا انا لا اعرف كم هذا المنتج سعره ولكن انا اعرف انه من المغرب وانه يباع الكثير منه في الايباي المنتج التالي الصفحة التالية ايضا نرى هذا هذا التاجر من المغرب ويبيع عده منتجات كما نرى هذه المنتجات وهذه المنتجات من المغرب يمكن رؤيه عده منتجات يبيعها كما نرى هنا البوف مره اخرى هذا التاجر ايضا يبيع هذا البوف ويبيع عده منتجات الصفحه التاليه هنا الارغان اويل ارغان اويل معروف عالميا ونحن نعرف انه من المغرب هذا المنتج منتج مرغوب جدا في العالم الغربي ويمكنكم استغلال ذلك انا شخصيا ابي ارغان اويل وهذا المنتج مطلوب جدا فكمان هنا ارغان اويل ماروكو بيور اند اورجانيك بايو فهذا هو زيت الارغان باعه مرة واحدة ولكن رأيت الكثير من التجار المغربيين يبيعون هذا المنتج ليس شرط ان هذا المنتج في نفس هذه الماركة ولكن عدة شركات اخرى المنتج التالي ايضا هنا ماروكان املو وذ الموند اند اراقن اويل عدة منتجات مكملة لزيت الارغان المنتج التالي ايضا organic aragan seeds هنا نرى بذور كما نرى يمكنكم رؤيه هنا في الصور انه ايضا ارجان اويل بذور الارجان اويل المنتج التالي ايضا هنا بذور الارجان اويل منتج مرغوب جدا رايت الكثير من المغربيين يبيعونه المنتج التالي الصفحه التاليه ايضا هنا مروكان اوليف اويل هذا زيت زيتون مغربي رايت ايضا بعض التجار يبيعون هذا المنتج أتمنى أنني نجحت بمساعدة إخواني في دولة المغرب لأخذ فكرة عن منتجات تباع من بلادهم على موقع ايباي هذه المنتجات استخرجتها من برامج بحث أسواق فأنا من فلسطين وشخصيا لا أعرف المنتجات المصنعة في دولة المغرب أكاديمية كامبوس ستعلن فيديوهات أسبوعية بخصوص ربح المال بمجال التجارة الإلكترونية لذلك لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على سابسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة بربح المال بمجال التجارة الالكترونية اذا اتمنى لكم النجاح والكثير من المبيعات وساراكم قريبا